شكرا لمعارم رامي غيث شكرا للسيد رامي غيث وهو مدير العيادة سمرهط في <تصفيق> رهات والاشتراك خبرين אנחנו لتكس חנוכת המרכז הרפואי סמרהט וקופת חולים מאוחדת אני מתכבד לצמינ את גברת צ'גאל רג'י ברוסנברג מנקלית קופת חולים الشيخ فايز ابو سيبان رئيس بلديه رات روشعير رات مرداني موشايوف أهل مخوز دروم شل مؤخدت ماريال جبا يوشف روش موخدت و دكتور يون مؤخدت والدكتور عبد الله الشيخ دكتور عبد الله الشيخ افيف والد الاخ فداء دكتور فداء لقص الشريط ببكشان سلاميم <تصفيق> لتكونن <تصفيق> <تصفيق> מבארת, מבארת, מבארת. מחודק מוד לתשפרההת ואסוויה. חברים, בבקשה ליתصرف אלינו לטקס המרכזי לבמה בבית הספר, דרשה תיניטלה של בית הספר. الكرام אرجו أن تنضموا אלינו في صحة المدرسة الابتدائية أبو عبيدة لنواصل حفلنا. وفضل السرير مركز الاستقبال الطبي الطوارئ في رهط اعتقد انها خطوه ممتازه في تقدم موضوع الصحه في رهط ومساهمه اخرى من صندوق وحيدت من اجل اتخاذ هذا الصرح الكبير نحن نفتخر بمثل هذه يعني الانجازات العظيمه في الأول والنهاية طبعاً موضع الرهتاوي. جايزين الشكر للدكتور الله على هذه المساهمة وهو ضيف طيب مرحفي في مدينة رهض من وهذا له دلالة خاصة أيضاً. شكراً. شكراً. شكراً. شكراً. سنة السعود. عنا هان بنعضة كل انحار سببات تأمرضية وغير خدمة التأمرضية عندما يمكن ميلي بعض طبيب أطفال مختص عندنا تصوير رينتجن، في كمان نعطي في ديكور بيوكيميا، كسانيد، كل الخدمات اللي في عندنا خلال الأسبوع كمان كل الأخصائيين موجودين، طب أسنان موجود عندنا في العيادة بنعطي خدمات لطب الأسنان. في الطابق اللي فوق كمان في سيطربيا في عندنا ديتانيت بنعطي كمان خدمات تقريبا كل الخدمات موجوده عندنا في المركز اهلا وسهلا فيكم يعني كاول مركز طبي لطب الطوارئ في مدينه مثل رهط ايش بيعني للسكان هون في رهط بيعمل كثير بيوفر عليهم كثير وقت زمانهم تنال في سوروكا للميون كثير بيوفر بيعطي خدمات اللي هي موجوده تقريبا في الميون تبع سوروكا بندوقوا كل شيء بتوجهوا لعنا في المركز راح توفروا كثير على نفس كل الخطوات هذه اللي ممكن تكون وقت اقل موجودة أطباء خصائيين اللي موجودين هاني يعطيكم كل الخدمات في أسرع وقت و جودة. أهلا وسهلا. أول وحدة هذا اهلا وسهلا مستشفى شرفنا. شرفنا. يحب الله. شرفنا. الله سلامات. الله حديث. الله ودوم. أول وحدة بنقول ألف ألف شكر لمن قام. بقيام هذا المستشفى لأنه يخدم مجتمعنا في الوقت الراهن اللي نحتاج لمستشفى زى في داخل بلدنا. نعم صحيح. ولكن ولكن بالناشد. كل واحد في هالبلد لان حصلت كذا مشاكل وحصل فيها تخسير في ممتلكاتنا يحق لكل واحد في هالبلد ان يحافظ على هذا المستشفى ودافع عن حقوقه وقيامه شكرا حياك الله عمي اهلا وسهلا فيك شرفتنا السلام عليكم